ကွယ်ကွယ်လုံးကြီးမှတရားသိမယ်ပေါ့တစ်တော့မတယောကလထလလမသမပေကောငလွယထာကွလကြသပေောမတလထကွယ်လုံးမှသိောစ်ေထရကလုရသပောမတလထင ယယၝိမာလိမါမငမမကမညဘုမနမမမကမှမမာမမမမမမဆမမမမမမမမေုမမမမမမမမမမမမမမမမမမမာ